سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفاندر در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. این ویدیو هفتاده یک کم از بقی میخواین از ما حمایت کنید میتونید از لینک ذرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم. استفاده بکنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و, و همونطور که می‌دونید، تمام ویدیوهای ما اول از همه در یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و به تدریج در آپارات منتشر خواهد شد و اگر به دنبال اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین هستین، می‌تونید در سایر شبکه‌های اجتماعی اون رو ببینید که آدرسش رو برای شما اینجا گذاشتم. ضمناً صفحه اینستاگرام ما رو حتماً دنبال کنید، آدرسش رو می‌تونید تو اون ثروتیار.com ببینید این ویدیو مربوط به پیش بینی قیمت بیت کوین تا پایان سال 2021 هست. پیش بینی قیمت 100 هزار دلاری بیت کوین. امروز که من دارم برای شما این ویدیو رو می کنم، حدود 11 هزار دلار قیمت بیت کوین هست و از این و جولای 2020 هست و حدوداً یک سال یک سال و نیم آینده رو ما می‌خوایم با این مدلی که در ادامه میخوام تشریک کنم پیشبینی کنید خب اگر به خرید و فروش بیت بیتکوین ماملگری اون و سایر رمز ارزها علاقمند هستین، ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید قبل از هر چیزی اگر تا الان عضو به کانال ما نشدید حتما روی این لوگو بزنید کرایبشین اون زنگوله رو هم فشار بدین تا زودتر از بقیه از همه اخبار اطلاعاتی که ما در کانالمون در... کانال در یوتیوب اشتراک میذارییم مطلع بشیم مطابق همیشه بحث سال مسئولیت هست این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و به هیچ عنوان قصد اینو نداریم که شما رو تشویق کنیم که بخرید یا بفروشید یا بیت که دارید برای میان مدت نگهداری کنید بلکه اگر میخوایم از این ویدیو استفاده تجاری کنید تمام ریسک معاملگری بر عهده خودتون هست و از این محل هیچ مسئولیتی متوجه ما نیست خب سری بریم سر اصل مطلب در خصوص تعریف مفهوم پیش بینی با هم یه مطالبی رو با هم مرور کنیم بعد عوامل تاثیر گذار در قیمت بیت کوین. برای شماهایی که میخواین معامله گری کنید یا اینکه بخرید به عنوان یه سرمایه گذاری بهش نگاه کنید و بلند مدتتر تر دارین برنامه ریزه میکنید این قسمت بسیار مهمه بحث مدل تحلیلی S2F Stack to Flow یه ویدیو قبلا در خوصه این کامل ساخته شده کلی نکات و ریزه کاری داره حتی از این مدل S2F برای تحلیل قیمت تلا یا آینده نقره و حتا قیمت آب آشامیدنی هم استفاده میشه پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو ببینید این بالا براتون کارت میکنم به خاطر اینکه اون مدل به شما یه دیدی میده اگر همین الان تازه وارد این ویدیو شدیم پیشنهاد میکنم همینجا پاس کنید اون ویدیو اس تی رو ببینید که تا اینو متوجه بشید و بعد برگردین سراغه و در نهایت هم قیمت 100000 دلاری بیت کوین رو میخوایم با هم ببینیم بر اساس این مدل اس چجوری پیش بینی شده؟ قبل از اینکه عوامل تاثیرگذار گذار با هم مرور کنیم، یه نکته ای رو اشاره کنم ببینید بحث پیش بینی و پیشگویی وجود داره. ما اینجا پیشگویی نمی کنیم توی تحلیل. بلکه پیش بینی می کنیم پیش بینی بر اساس یک سری فاکتور هست و یک سری فرضیاتی که اگر هر کدوم از اینها از بین بره یا فرضی ای که برش تکیه کردیم نقص بشه اصلا کل تحلیل، فیل میشه پس توجه داشته باشین که اگر تحلیلی هم از جایی میبینی همه پیشبینیه قرار نیست صد درصد محقق شه ریسکی در اون وجود داره و اون ریسک هست که سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک از هم جدا میکنه کوین پول فیات نیست پول فیات خاصیتش این بود که تورم بهش میخوره قدرت خریدش کم میشه ضعیف میشه ولی بیت کوین اینجوری نیست بیت کوین بر عکس اینه هرچی زمان گذشته ارزشش بیشتر شده از۴ زارم دلار الان رسیده به۱ هزار دلار یه ویدیو مفصل در خصوص پول فیات ساختم توی کانال گذاشتم اگر براتون جذابه و کسی که داره تو کریپتو کار میکنه باید این مفاهیم رو بدونه برید اون ویدیو رو پیدا کنید و ببینیدش. بحث. هافینگه نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین این اتفاق این رویداد هر چهار سال یک بار میفته و ارزش بیت کوینی که به شما بابت ماین کردن پرداخت میشه نصف میشه الان 6.25 صدومه و, و اینکه از 50 شروع شده، بعد شده 25 شده 12.5 و الان 6.25 و, و همینطور هر چی میره جلوتر میزان سختی شبکه بالا میره و اینکه میزان عرضه بیت کوین به شبکه و به متقاضیونش کم میشه. هر چی همینطوری که ما داریم میریم جلو، معرفی بیشتری هم از کریپتو کارنسي تو بازار انجام میشه. شما ای که این ویدیو رو نگاه میکنی، شاید 10 سال پیش، 8 سال پیش اصلا بیت کوین نشیده بود. یا هر کسی اگه بهت میگه فکر کردی از این شرکت های هرمی. و امروز داستان عوض شده الان شما نشستی داری این ویدیو رو نگاه میکنید به زمانی که این جریان عرضه و تقاضا هست که قیمت رو توی یه بازار عادلانه و با شرط بازار کارا نمایش میده و تعیین میکنه در خصوص نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین یه ویدیو مفصل تهیه کردیم اینا بالا براتون کاردش میکنم اینو ببینید بعدا چون بهتون دید میده و میدونید که این رشد قیمت تر از چنگایی و به چه صورتی انجام میشه و تو مدل S2F اصلا این یه کانسپت مهمیه بحث بعدی کاربرد های بیشتر بیت کوین در معاملات هست در خرید و فروش ها هست امروز شما میتونید مثل درگاه هایی که از پاسB ها میگیرید و به عنوان یه مرچند اومدین یه فروشگاه آنلاین را انداختین و مثلا کسی خرید میکنه ریال به حساب شما میزنه میتونی کریپتو بپذیری. میتونی یه سری خدماتی انجام بدی که به جاش کریپتو بگیری. یه ویدیوی جداگانه من ساختم تو کانال هست حتما پیداش کنید. کاربر ده تا روشی که شما میتونید بابتش بیت کوین بگیرید یا کریپتو کارنسی دریافت کنید و خدمات ارائه بدید. فوق العاده جذاب پیشنهاد میکنم حتما اون کار رو انجام بدین. یکی از روشهای درآمد بیت دیگه شما یا میتونید پول بدی بخری یا میتونید یه کاری انجام بدید بابتش بیت کوین بگیرید. و ضمناً در راستای این یه سری هم خود پرداز بیت کوینی تو دنیا هست که شما میتونید نقشه اونها و اینکه نزدیکترینش به ایران کدوم هست رو در ویدیویی که مربوط به این موضوع براتون توی کانال گذاشتم برید و پیدا کنید و ازش استفاده کنید. ذریب همبستگی رمز ارزها وجود داره. در خصوص اینکه بیت کوین با کدوم یکی از ارزهای توی بازار کریپتوکارنسی کریlationشن مثبت و بالایی نیم داره شما مطمئن باشین قیمت به یه جای میرسه که شاید تهیه یه واحدش و حتی یک درسی ساتوشی یه میزان ساتوشی از بیت کوین برای شما سخت بشه خب این فکر به وجود میاد آیا بعد از بیت کوین که شرکت استارت زدن کدوم یکی از این کوین یا توکن ها شروع میکنه رشد کردن من برم اونو بخرم این اون اتفاقی که تو بورس میافته یه سری سهمما به هم وصلن این سهمه که حرکت میکنه سما پایین دستش هم باش حرکت میکنن کریلیشن مثبت دارن. اینا شما میتونید تو ویدیویی که در کانال گذاشتم برید ببینید پیدا کنید و ازش استفاده کنید معامله گر حرفه باید به این ابزار مسلط باشه. رابطه طلا و اسمپی با بیت کوین این رابطه باعث میشه که اینا، وقتی یکیشون همون داستان کوریلیشنه بود که من داشتم میگفتم شما میتونید ها رو با هم ببینید توی تلاوه سمپی هم وجود داره توی این اسلاید شاید بهتر ببینید همونطور که میبینید سمت راست تصویر یه دفعه این کوریلیشنی ای که بیت کوین با شاخص S&P 500 داره میدونید اس ام 500 500 شرکت برتر بازار آمریکا هستن که ارزش بیشتری نسبت به بقیه بازار دارن و عملا لیدر بازار میشه همون شاخص سازایی که تو بورس تهرانم میبینید و شما میبینید که یک دفعه اینا ارتباط مستقیمی با هم پیدا کردن و قیمت بیت کوین که یعنی S&P 500 که رفت بالا بیت کوین هم بعد از اون شروع کرد رشد کردن اینا اون فاکتورهایی که شما باید به عنوان عوامل تأثیر گذار و قیمت بیت کوین بررسی کنید و بهترین نقطه برای ورود یا خروج رو انتخاب کنید. در خصوص طلا هم یه ویدیو جداگانه میخوام بسازم که انشالله اونو بتونید توی کانال ببینید. حالا داستان این قیمت 100 هزار دلاری بیت کوین چیه؟ حال حتی... یه سری هم اصلا پا رو فراتر گذاشتن و قیمت یک میلیونی و ده میلیون دلاری یک واحد بیت کوینی که امروز که باهاتون دارم صحبت میکنم، دیویزه شش میلیون تومان به پول مامیشه رو مطرح میکنه. خب بریم ببینیم جریان چی بوده. یک کاربر توییتر به نام Planet B 100 تریلیون USD. اومده بر اساس مدل S2F. که من قبلا هم اشاره کردم که ویدیو این در کانال قرار گرفته و پیشنهاد کردم اول برین اون رو ببینی اومده به یه تحلیلی رسیده که جلوتر با هم میبینیم و بر اساس اون تو بازه های زمانی و بر اساس هافینگی که یعنی نرس شدن پاداش استخراج بیت کوین که اتفاق میفته جهش های قیمتی رو بر اساس بازه زمانی مدل سازی کرده این مدل سازی تا چندین سال آینده هم ترندش وجود داره و میتونید قیمت رو در سالهای آتی هم ببینید. یه نکتهی وجود داره. شما یا میتونید بیت کوین رو بخرید به صورت فیزیکی. حالا فیزیکی که نداری یعنی اون کد رو بخرید، صاحب یک واحد یا یک هزارم بیت کوین بشین یا میتونید بر اساس کانترکت فور دیفرنس از معاملات سی اف بهره بگیرید. یعنی شما بیاین به جایی که اینو بخرید بیاین از روند این بازار سود کنید زمانی که بازار گاوی هست اصطلاحا یعنی همراه با رشده سی اف دی از نگهداری فیزیکه سود بیشتری رو میده یعنی سی اف تی به صرفه‌تره میکنم که در خصوص این سی اف مقدار مطالعه کنید من هم سعی میکنم در آینده حتما برای شما یه ویدیو در این خصوص تهیه کنم حالا این بابا پلن بی اومده قیمت صد هزار دلاری کوین رو تا قبل از سال 2021 یعنی این تقریباً کمتر از یک سال و سه چهار ماه آینده بینی کرده و اومده در خصوصش مدلش رو مطرح کرده و در این بین هم تعداد زیادی موافق و مخالف داره خب یکی از موافقینش نیکو کردیرو كورد... مسئول سرمایه‌گذاری گذاری یعنی اون هد سرمایه‌گذاری گذاری کریپتو کانت فاند کس این آدم اومده گفته که دقت این مدل یعنی 2F در پیش بینی قیمت آینده بیت کوین به همان اندازه که مدل های طالبینی گذشته در پیش بینی های مالی, مالی بودن موفق خواهد بود بر یک کانسپتی به نام ستاره بینی مالی وجود داره سه تا ویدیو در این خصوص تهیه کردم فقطم مربوط به بورس یا کریپتو کارنسی نمیشه این کل چرخه اقتصادی رو میبینی و از نظر علمی اومده بررسی شده حتی یه سری تحقیقات هم تو ایران انجام شده باهم در قالب پایان نامهای دانشجویی اینو این بالا برای تو مجموعه گروه ویدیویی ستاره بینی مالی رو کارت میکنم برید ببینید که بعد از اون در که صحبت این آدم یه مقداری راحتتر میشه شاید همین الان بگیم با اطلاع بینی اصلا چیه شوخیه اصلا شاید ادامه ویدیو رو نخوای ببینی ولی باید پیشنهاد میکنم این ویدیو که این بالا کار میشه رو حتماً ببینی گروه ویدیو که شامل سه تا ویدیو میشه و بعد در خصوص این قیمت 100000 دلاری پذیرش بهتری داریم خب ببینید مدل S2F Stack to Flow Bitcoin شامل mine at the date میشه و flow میشه coin in a year یعنی چی چه به دست میاد فرمولش چیه مثلا امروز میگیم که یه چیز حدود 700 هزار تا در سال امروزی که با هم داریم صحبت میکنیم یعنی سال 2020 مثلا حدود 700 هزار یه خود کمتر و بیشتر اینا خورده هم داره بیت کوین استخراج میشه و تا الان 18 میلیون خورده ای هم استخراج شده است که میشه ماین ات دیتی چیزی که تا الان ماین شده و فلوید در در جریان استخراج رو میگه اون چیزی که در سال جاری یا م... سال مورد بررسی داره اتفاق میافته رو بهتون میگه ببینید تا الان یه سیز حدود ۱۸ ملیون خورده ای که میتونید تو سایت کوین مارکت کپ یه گروه ویدیو هم توی پلیلیست دارم حتما برید اونا رو هم ببینید کوین استخراج شده در ادامهش هم اینکه در سالی یه سیز حدود ۷۰ یه ذره کمتر و بیشتر و ب بیتکوین استخراج خواهد شد این کاملا مشخصه از قبل اگه ویدیوی کوین مارکت کپ ها ببینید دقیقا در جریان این موضوع قرار میگیریم این هش... هیچده میلیونه تقسیم برای این هفتده زاری چیزی عددی حدود الان به ما مثلا حدود پنجاه میده در صورتی که قبلتر به این مراجعه میکردیم عدده چیستر بود عدد این هزار تا بزرگتر بود و مخرج کسف تا صورت تقسیم بر مخرج عددی کوچیکتری رو به ما میداد یعنی قبل از این یه چیز حدود مثلا 256 تا بود عدد اس 2 اف الان رسیده به 50 در و جالب بدونید که اس گلد اف gold 54 به همین خاطر کوریلیشن گلد و بیت کوین انقدر به هم نزدیک شده و این دوتا تا با هم داره رشد میکنه امروز هم که داریم با هم صحبت کنیم قیمت هر اونز طلا 1955 دلار داشت با یه ماینس پلاسی. نوسان میکنه خب این چهار بر اساس این کوین که دیتاشو از اینجا میگیره که الان اسلایدرش جلوتر میبینیم و هر روزم داره آپدیت میشه توی نموداری که بهتون نشون میدم خط خاکستری نسبت سهام به جریانه و قیمت پیشبینی که در محور وای مشخص میشه و قیمت پیشبینی شده به دلار در محور چپ به نمایش گذاشته شده سطح آبی تیره نماینگر یک خطای استاندارده اینه دیگه توی اون انحراف میار یا خاطرتون هست دیگه یک انحراف میار خطا تا دو انحراف میار خطا حالا دومم الان نگاه میکنیم میشه دو انحراف میار میدونید و آگاه هستید که بیش از دو انحراف میار میشه داده پرت و عملا از میانگیری خارج میشه و از به عنوان داده پرت ما توی محاسباتمون نمیاریم چون میخواییم رو در بیار ببینید تمام از ابتدا تا این 26 جولای 2020 که این ویدیو برای شما تهیه شده تاریخش هم اینجا براتون زدم زده نوسان قیمت به این صورت بوده این خط توسی که این وسط می بینید می درنج این نوسانات هست خط این محدوده آبی رنگی که بالا و پایین هست تو محدوده دو سیگماه و اون محدوده آبی پررنگ تو محدوده یک سیگما هست یعنی خطای کمتر. تر همونطوری که مشاهده می کنید در بعضی موارد خاص از دو, دو انحراف میار بالا زده و اکثرا تو همین محدوده داشته حرکت می کرده. و در تاریخ‌های قبلی همونطوری که می بینید دو تا قله خورده اینجا این دو تا قله زمانهایی بودن که قبل از اون بحث نزد شدن پاداش استخراج بیت کوین اتفاق افتاده و عملا یک رالی بزرگ راهندازی شده و بیت کوین کشیده بالا بعد یه فاصله چون اینا شارپی میره بالا بعد یه ترند مثلا یه سال دو ساله شاید بیشتر و کمتر داره که خودشو اصلاح میکنه و بعد دوباره آماده یک حرکت دیگه میشه که الان شاید تو همون موقعیت قرار داریم خب این مدل رو من میبرم میام خود نزدیکترشو ببینیم ببینید حالت نزدیکتر این مدل بر همون 26 جولای یه همچین چیزی میشه اگر قرار باشه که این قیمت که با نمودار قرمز مشخص شده به این میدرنجه این خط وسط نزدیک بشود یه چیزی حدود یعنی به همین S2F نزدیک بشه بیت کوین بعد به سیزده هزار دلار برسه و خب این عدد عدد جذابیه برای سرمایه گذار حالا نکته بعدی توی اینه که این دو ساله شما دیدیم یه خود با علمار کردیم رو نمودار حالا بحث لاینر رگرسیون توی s بر اساس قیمت همونطور که میبینید توی, الگ... توی این نمودار این لگاریتمه اولا اینکه میدونید که اگر بیس تحلیلی بر اساس لگاریتم نباشه که اصلا شوخیه که شما بخواید توجه بکنید پس این بیس همش لگاریتمی هم بر اساس استاک تو فلو هم بر اساس قیمت این بیس لگاریتمی شده و همونطور که میبینید این رگرسیون که بحث آماری داره این خط قرمز خطی که همیشه وقتی که میره پایین یعنی میره به اون خط توصیه یا از هر کدام توصیه بالا و پایین دور میشه خودش تمایل داره به این خط نزدیک و این روند روند سعودیه تا سالیان سال همینطور هم خواهد بود خب من فقط یه نکته رو اینجا یادم رفت به شما بگم برگن روی اسلاید قبلی برید اینجا تا بیست همونطور همون تو که در پایین نمودار می‌بینید بر این اساس اومده پترن رو به شما نمایش دادی یعنی مثلا سال 2025 هم شما باید منتظر یه رشد قیمت باشین بریم جلو ت... و ها جالبه اینجا که میبینید توی این نقطه‌ای که الان بهتون نمایش میدم که میشه عملا بین سال یعنی خدمتون عرض شود که سال 2021 روی خط روی خط صد هزار دلار قرار میگیره و الان که داریم با هم صحبت میکن می بینید هزار دلار خیلی دور از ذهن نیست و الان قشنگ مچ شده و همینطور می بینید عدد یک میلیون دلار با بت بیت کوین. خب بریم جلوتر این رو با هم دیدیم خب امروز یعنی هم اه اه این 26 جولای قیمت بیت کوین، 9,933 ممایز 91 سنت و پیش بینی قیمت تا 13,247 یعنی همون خط توسیه وسط با یک انحراف میار 23,000 هزار رو خورده و اگر این انحراف میار پایینش در نظر یعنی بازار نزولی بشه تا 7,000 هزار میاد پایین و اگر تا دو انحراف میار بخواد رشد بکنه تا 47,000 هزار رشد خواهد داش بر اساس اطلاعات امروز و برعکسش هم تا 3000 دلار خب ببینید این 13247 13000 اش بذارین کنار 247 یادتون باشه من میخوام برگردم به سایتی که من این اطلاعاتو گرفتم و این اسلایت تایید شد یه دو سه روز بعدش یعنی رو تاریخ 28 تا میخوایم ببینیم دیتاش به چه صورتی لینک سایت مربوط به این موضوع رو من توی کامنت مربوط به همین ویدیو در یوتیوب فقط به اشتراک میتونم بذارم این سایت مربوط به همین تحلیل هست میبینید که این نمودار همین چیزایی بود که من خدمت شما نشون دادم و 247 یادتون هست الان شده چی؟ 426 چرا تغییر کرده؟ چون تو این چند روز قبل بازار بسیار هیجانی و همراه با رشد بوده و این پیش بینیش آپدیت کرده در نظر داشته باشین این بر اساس قیمت همیشه خودش رو آپدیت میکنه لینک این سایت براتون میذارم توی کامنت ها که بتونید ازش استفاده بکنید بر اساس مدل S2F میزان استخراجی که تا امروز انجام شده تقسیم بر استخراجی که تا پایان سال مورد نظر سالی که میخوایم تحلیلش بکنیم عددی رو به عنوان عدد اس به ما میده و این عدد هر چی بزرگتر باشه رشد و پایداری قیمت در قیمت با مثلا همراه با رشدش پایدارتر هست و ما میتونیم بهش تکیه بیشتر کنیم یه مودلیه که اصلا بهش ایراد وارد کردن گفتن نا اوکی نات اوکی. من پیشنهاد میکنم اون ویدیوی S2F رو ببینید توش موافقین و مخالفین رو گفته باز هم تحکید میکنم این اصلا یک توصیه خرید یا فروش بیتکوین نیست فقط شما با یک مدل اومدین دیدین که چطور قیمت 100 هزار بیت بیتکوین تا پایان سال 2021 پیش‌بینی کردن. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ما رو لایک کنید، کامنت حتما برای ما بذارید. نظرتون اصلا درباره این ویدیو برای من بنویسید. احتمالا شما هم نقدی به این دارین یا اینکه موافقش هستین. خوشحال میشم نظرتونو بگین. به انضمام این که برای حمایت از ما میتونید با اشتراک گذاشتن این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی، ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت کنید تا بتونیم شبکه علاقمندان به موضوع رو گسترش بدیم. اگر به موضوع کریپتو کارنسی هستیم و تا الان عضو کانال ما نشدین همین الان روی این لوگو بزن، سابسکرایب شو، دکمه زنگوله رو فشار بده تا از آخرین اخبار اطلاعات بیرامون کریپتو کارنسی که ما تهیه می‌کنیم تو کانال به اشتراک می‌ذاریم از طریق یه ایمیل خودکار زودتر از بقیه مطلع بشین. دو تا ویدیو مرتبط با موضوع رو براتون اینجا کارت می‌کنم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگه‌دار.